מהתחלה? Okay. יאללה טוב אז אני דור בין 24 מבר יעקב נסוי לאופיר סטודנט שנה בית לאנדסת תעשייה וניהול עובד בהבטחה בתעשייה האווירית וזהו משקיע נדלן כבר כמה שנה וחצי בערך משהו כזה האמת שבזכות ההבטחה נשמע קצת מצחיק אבל היה הרבה פנוי בעבודה ראיתי את כולם מסביבי כזה נרקבים מול האינסטגרם והפייסבוק והם מבזבזים את הזמן שלהם ופשוט אמרתי טוב בוא נראה מה אפשר להוציא מהזמן מה הזה התחלתי לשמור כל מיני פודקסטים על כלכלה לאט לאט התגלגלתי לערוץ של עדי ורוני ובאמת זה נהיה כזה הפייבורית שלי היה לי דיליי כזה של יחסית הרבה פרקים כי התחלתי כבר כשהם שידרו איזה חצי שנה שנה אז הייתי תוכן את הפרקים שלהם במשמרת בוקר אומד באיזה אמדה, אים איתי טלפון בקיס, ופשוט פשוט מקשיב. זה גרם לי לעת, לעת, את הראש קצת, ללמוד גם לא תלת לא לפתוח תורש כזאת, לא תחיהר מודגם קצת לבר, לא קובע קרה שבקים בעצמי. וב minute אחר זה יש נ time את ה팟קאסט. נירגליתו שזה הזמן, ונחלו בשאלים. ו샬חתי יודה, עשינו שיחת יואץ, ומשם הכול יתגלגל. זה 와, זה אמית that לפני שתחזיתי את צבע התחלתי טיפה... לרחרח את כל עניין המנהיות, באמת בלי שום הבנה. Uh, סתם, כמו איזה ילד נאיבי כזה, שרחתי שח... שח... את כל החסכונות שהם לא היו כאלה גדולים, אבל אמזון ונטפליקס ומה שהיה כזה פופולרי. במזל, הרווחתי קצת, אבל... Uh, מבחינתי, נדלן זה משהו שהוא הרבה יותר uh, בטוח, ואני רואה, רואה אותו כאילו כמשהו שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח בטווח הארוך. Uh, השאיפות שלנו בסופו של דבר זה לקנות חופש, ו... מבחינתי אם נדלה, אם זה הדרך הכי טובה לעשות את זה, אם זה כל עניין המינוף ואם זה כל עניין הוודאות, אתה יודע בדיוק איזה שכירות נכנסת לך ומתי כמו שעון זה משך אותי וזה כיף תשמע, בסופו של דבר שבאנו להשקיע, אז באנו עם כל החסכונות שלנו, אנחנו זוג צעיר, עדנו עכשיו איזה רזרוות של כמה מאות אלפים ובאנו עם און גם לא עכשיו הכי גדול בעולם, אבל הוא כזה מספיק וידענו שאנחנו עכשיו עם כל האמונה, לקוחים סוג של סיכון, כי אי אפשר לדעת מה יקרה ואי אפשר לדעת מה יביא יום, כמו שהיה חשב במשבר הקורונה, אבל ידענו שאנחנו צעירים ושגיא אם עכשיו אנחנו נצאת ההשקעה הכי גרוע יש לנו מספיק שנים לחפר על זה ולתקן זה, לא שזה המצב, אבל זה ככה מה שעבר לנו בראש, כן היה מפחיד, הרגע הזה של העברת כסף בתכלס, שזה באמת נהיה אמיתי, ממש מלחיץ, אבל זה קודם <ש> כל, באמת, הדבר הראשון זה זמינות. לפעמים אתה נכנס לאיזה לחץ כזה, על הדבר הכי שתותי בעולם, ואם אתה, אם לא עונים לך במקום, אז אתה, זה, זה מתבשל וזה גדל וזה נהיה הרבה יותר מפחיד. וזה באמת, היא אמרה לזכותה של עדי, לא יודע איך היא עושה את זה. <laughs> אתה שולח הודעה, היא עונה לך שתי דקות לפני ששלחת את ההודעה כבר. אז קודם כל באמת, המענה הזה על כל הרבה הכי קטן שיש, כל חשש הכי קטן, או גדול, ובאמת פשוט תחושה שאתה בידיים טובות. תחושה שאתה יודע שאתה עם אנשים שיודעים מה הם עושים. הכל מאוד ברור, ויש, יש, יש הסברים על כל דבר. אפילו אם זה עכשיו ברמת ה... צריכים עכשיו מסמכים להלבנת הון, אז מסבירים מידוק זה, Uh, ורוני עובר איתך על הכל ומסביר הכל לפרטי פרטים, פשוט ממה לי שהכל מסודר ואין מקום לתאויות אני חושב שכן, נראה לי שאופיר גם תאשר uh, יש לנו של דבר זהה, אבל כל התהליך הזה באמת עם החוסר בו וגם טיפה פחדים ו... אחרי שאתה עובר את זה, זה של תחושה של הכל לפעמים אני הייתי קצת בלחץ והיא חיזקה אותי ולפעמים הייתה טיפה בלחץ ואני חיזקתי אותה חד משמעית שזה גם מחזק את הקשר ומרגיש עכשיו שבפעם הבאה שאני רוצה להשקיע מעבר שיש לנו גם טיפה יותר ידע וביטחון, אנחנו גם יודעים לקראת מה אנחנו באים, ו... זה... אנחנו באים כיחד כיותר, כזוג יותר חזק כן, בסופו של לא רק שאמרתי בהתחלה, אנחנו עובדים בשביל לקנות, לקנות חופש, זה היה המטרה שלנו לא רוצים עכשיו איזה רכב לא רוצים עכשיו רוצים כמובן, חופשות לחול ותאולים והכל وكل הדברים האלה אבל אנחנו מוכנים טיפה לשים את זה הלולד ולעבוד קצת יותר קשה כי של דבר הדירות האלה מבחינתנו זה חופש אנחנו לא קונים דירות סתם בשביל הכיף בסופו של דבר זאת נתן לנו את האופציה טיפה להוריד את רגל מהגז בעבודה בעתיד נותן לנו את האופציה לחיות ברמת חיים טיפה יותר גבוה וזה זה המטרה хорошо, זה, זה השאיפות הפיננסיות של שתם סיפרנו להורים גם שלי וגם שלה Uh, האמת שסיפרנו את זה שזה כבר, אחרי שכבר החלטנו, זה לא היה באיזה גישה שאנחנו מתלבטים מי, מה אתם אומרים, זה היה, אנחנו עושים, 1, 2, 3, גם בכללי כשהגענו לשיחה עם עדי ורוני, ידענו שאנחנו רוצים את זה, כאילו, לא באנו סתם לרחרח, ידענו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אז uh, כן, היו חששות מצד ההורים, אני לא אגיד שהם באו וביטלו זה ואמרו מה אתם עושים, כי הסברנו מה עומד מאחורי זה, בדוק מה שעדי ורוני הסבירו לנו, הסברנו מה הפוטנציאל, uh, בסופו של דבר כן הייתה תמיכה, היה לחץ והיה חשש ושאלו הרבה שאלות, אבל כן הייתה תמיכה. אז מהבחינה הפיננסית אנחנו פחות מחפשים את הצועה הגבוהה, כמובן שזה אחלה בונוס, אבל אנחנו בעיקר מחפשים נכסים שיש להם פוטנציאל על יד טוב, בגלל שאנחנו צעירים, ונכסים שיתנו לנו שקט, שלא נצטרך להתעסה כל הזמן, אם זה מבחינת הקהל שלנו, שיהיה קהל יד של סוחרים, Um, זה דברים שלפני ששמעתי את הפודקאסט של אדיברוני, לא חששתי עליהם בחלל, וזה מאוד מאוד ממש מרוויתי. כי בصفה של ל vara, החיים גדל גדלים, ועבודה, לימודים, באתידי ילדים, וכול הדברים האלה, ולא בולח חששתי לחיות הסיכוי, מה הסוחר הזה ייצא, הסוחר הזה לאו שילם. אז באמת נחסים ש, אסימ עי את הרח טוב, שנותים חשקת, ועם על הרח ישחק לצוות, בונוס. אאמת, אחי, كيف בשלום? אפילו בחודש הראשון שהיו כל מיני עמלות ששילמנו על הסחירות ונכנס לנו בתכלס, לא יודע, 300 שקל בערך, על החודש הראשון. זה עדיין היה הכי בעולם. התחושה הזאת פשוט נכנס כסף, כאילו, קיבלת ההתראה, העבירו לך כסף לחשבון, הכי כיף בעולם, מאז כבר נכנסו סחירות יותר גבוהות. וזה כיף. אתה מרגיש שזה התחלה של איזה אימפריה כזאת, בא לך עוד? בא לך עוד? עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה ושתקבל כמה שיותר הדרות כאלה. אה, הדבר הونه כל פעם מורידים שזה ממכר, ואני מצליח לגמרה להבין למה. Okay. אה, בהתחלה כל דבר שבנו עליו, והיה הרבה יותר מפחיד. בנוה של דבר, אנחנו זוג צעיר שלח לאשכיה מדירה בخول, ורפלו לא הלכנו לראות את הדירה, בסיעתא קורונה, ובנו לגמרה 임ה רוש דוחלתוחמים. אז באמת כל דבר הכי קטן היה נראה מפחיד, אין לי איזה משהו ספציפי לשים עליו את האצבע, אבל אני פשוט יודע שאחרי שעברנו את התפילה תשע הראשונית הזאת, באמת אנחנו נוכל להשקיע הרבה יותר בקלות, הרבה יותר בשקט, כי בסופו של דבר, עם כל הסיפורים האלה, פירמידה וכל הדברים האלה, שאתה פחיד שיעקצו לך את כל הכסף, בסופו של דבר אתה רואה בתכלס שהכסף נכנס, והזכירות והדירה בבעלותך, והכל הכל קורה, אז הרבה יותר קל לעשות את זה שוב פעם, פשוט קודם כל תודה, שבסופו של דבר נתנו לנו את הכלים ואת הדחיפה הזאת ישענו צריכים בשביל לעשות את התהליך הזה אני חושב שזו תחילתה של ידידות מופלאה ושהיו עוד הרבה נכסים בקנה וזהו אני באמת ממליץ לכולם לעבור את התהליך הזה זה... אני לא רוצה להישמע עכשיו כאילו אני בא לשווק אבל באמת אני חושב שאם בן אדם אחד ראה את הסרטון הזה ועכשיו החליט לזרום על התהליך, אני את שלי עשיתי, פשוט מעולים, באמת.